Tota, mutta tosiaan pyydettiin tänne puhumaan vähän digihyvinvoinnista ja ehkä siihen liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä. Ja teeman mukaan niitä olisi tarkoitus vähän tarkastella myös näiden uusien lukutaitojen osaamisen kuvausten rinnalla. Ja erityisesti nyt tuossa vuosiluokkiin 7-9 kohdalla. Ja minäpä noppasin tähän omaan esitykseeni otsikoksi tuolta tämän tilaisuuden otsikostakin tuon ensimmäisen alkuosan mielestäni. Se oli jotenkin inspiroiva ja jotenkin tosi osuva silloin, kun puhutaan ikihyvinvoinnista, jotenkin onnistui olemaan sen ytimessä. Ehkä ihan aluksi muutama sana, kuka olen ja mistä tulen. Eli tosiaan tällaisesta järjestöstä kuin Mediakasvatusseura. Nimeni on siis Jenni Honkainen, toimin siellä koulutussuunnittelijana ja Mediakasvatusseura on mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö ja nuorisoalan palvelujärjestö. Ja me kehitetään ja edistetään mediakasvatussa Suomessa. Ja meidän kohderyhmään kuuluu nämä lasten ja nuorten ja muiden mediataidoiltaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kanssa toimivat ammattilaiset. Eli, eli myöskin juuri te yläkoulun opettajat. Ja me tosiaan jaetaan tietoa, hyviä käytäntöjä, tuotetaan erilaisia materiaaleja, koulutetaan ja tehdään monenlaista erilaista yhteistyötä. Pyritään tuomaan erilaisia toimijoita yhteen. Työskennellään siis kasvattajien ja tutkijoiden ja muiden nuorten parissa järjestöjen kanssa esimerkiksi. Mut se lyhyesti minun taustastani ja mediakasvatusseurasta. Tänään aiheena olisi tosiaankin digihyvinvointi. Ja se on ollut keskeinen teema ja tota, näkyvä teema myös mediakasvatusseuran toiminnassa. Tässä useamman vuoden ajan meillä on ollut useampia hankkeita ja projekteja ja materiaalintuottantoja tähän teemaan liittyen. Olen tota, nyt itse työskentelen tällaisessa ö, Toisen asteen opettajille suunnatussa täydennyskoulutuksessa ja siinä näistä teemoista sitten ammatillisen puolen lukion opettaja erityisesti koulutetaan. No, tällä digihyvinvoinnilla nyt sitten ylipäätään tarkoitetaan? Sitä voidaan määritellä esimerkiksi tällä tavalla. Digitaalinen hyvinvointi on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia arjessa, johon digitaaliset laitteet ja palvelut ovat tuoneet hyötyjen lisäksi uusia erityisiä haasteita. Yksinkertaisimmillaan voidaan siis, tarkoitetaan siis tämmöisiä, että miten eri hyvinvoinnin osa-alueet toteutuu nyt nimenomaan tämän digitaalisen arjen näkökulmasta. Ja ehkä on syytä sanoa, että se, jos se sanana kuulostaa omituiselta, niin digihyvinvoinnin sinänsä poikkeaa mitenkään semmoisesta tavallisesta hyvinvoinnin, tavanomaisesta kuin hyvinvoinnin käsitteestä, vaan vaan kyse on nimenomaan siitä, että pyritään tarkastamaan tätä hyvinvointia nimenomaan sen digitaalisen arjen näkökulmasta. Ja minkä takia tämä ylipäätänsä on tärkeää, niin kuitenkin digitaaliset mediat on muuttanut meidän, meidän arkea ja monella tapaa meidän ajankäyttöä ja kommunikointia ja vuorovaikutusta ja muutenkin monella tapaa meidän toimintatapoja ja luonut sit sitä kautta uusia tilanteita, haasteita, mutta Toki myös mahdollisuuksia sille meidän hyvinvoinnille. Ja tällä digietuliitteellä nyt pyritään nimenomaan korostamaan sitä, että tarkastellaan sitä digitaalisten välineiden osuutta siinä hyvinvoinnissa. Yksinkertaisimmillaan me puhutaan, ollaan puhuttu mediakysyksessä ihan tämmöisestä, että tavoitteena on tasapainoinen mediaarki digihyvinvoinnin tavoitteena. Ja kun se media on tasapainossa, niin se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yksilö ei ole ikään kuin sen median vietävissä, vaan jollain tapaa niin hallitsee sitä omaa median käyttöä ja sen vaikutuksia. Ja tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että se digitaalisten medioiden äärellä vietetty aika ei haasta vaikkapa tunne-elämän tasapainoa tai niitä tärkeitä ihmissuhteita, vaan pikemminkin on yksi semmoinen väline siellä arjessa tukea näitä asioita ja tavoitella muutenkin niitä itselle tärkeitä asioita. Muutamia esimerkkejä. No mitäs tämä digihyvinvointi näkyisi tuolla uusien lukutaitojen osaamisen kuvauksista? Tein siitä muutaman noston tähän slaidille ja sieltä mediataidon alta ja... Ja tuota, oli tällainen kohta, kun toiminta mediaympäristössä vuosiluokilla 79 nimenomaan, ää, niin sen alta löytyy teemalla, teemana hyvinvointia. siellä on sit kuvattu tätä hyvää osaamista ja edistynyttä osaamista liittyen juurikin tähän hyvinvointiin. Ja sitä oli kuvattu esimerkiksi tällä lailla. Okkelas tiedostaa mediasisältöjen ja mediaympäristöissä toimimisen psykologisia, sosiaalisia ja arjenhallinnallisia vaikutuksia kuten vaikutuksia identiteetin rakentumiseen, kehonkuvaan, mielen hyvinvointiin, sekä sosiaalisiin suhteisiin, ajankäyttöön ja unen määrään. Ja siinähän tulikin jo tosi monipuolisesti ja monenlaisia hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita. Mutta mielestä myös hyvin kokonaisvaltaisesti, että, että noi niin sekä psyykkisen fyysisen ja sosiaalisen hyvinvointiin liittyviä asioita mainittu heti tässä. Tämä seuraava lainaus kuuluu näin. Oppilas tietää, että omaa median käyttöä on voitava hallita, osaa tehdä hyvinvointia ja tukevia valintoja omassa median käytössään. No tässä sitten ehkä korostuu vielä tämmöinen niin kuin tietoinen median käyttö ja semmoinen ja, ja ehkäpä se oma, ää, oma mediasuhteen merkitys myös siinä hyvinvoinnin näkökulmasta, jotka on tärkeitä. Nämä kaksi ensimmäistä oli tällaista hyvää osaamista kuvaavia tavoitteita, ja tämä viimeinen oli sitten edistyneen osaamisen kuvaus. Eli oppilas osaa pohtia median käyttöön liittyviä hyvinvointitekijöitä myös toisten hyvinvoinnin kannalta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Eli vaikka puhutaan hyvinvoinnista, niin kysehän ei suinkaan ole kuitenkaan vain itsestä ja yksilöstä, vaan myöskin tämä sosiaalinen puoli ja tämmöinen yhteiskunnallinen näkökulma tärkeitä siinä huomioida. Miten sitä omaa osallisuutta esimerkiksi siellä yhteiskunnassa voi jotenkin tuoda esiin ja hyödyntää ja käyttää? Ehkä haluaisin nostaa myös tästä yhteiskunnallisesta näkökulmasta tällaisen tärkeän pointin, että toki vaikka puhutaan osaamisista ja taidoista ja yksilöistä, jotka tai että helposti silloin se. Me puhutaan paljon yksilön vastuusta sitä kautta, mutta totta kai yhteiskunnan ihan rakenteet ja tämmöinen, miten teknologia on ylipäätänsä rakennettu ja palvelut ja muut, niin vaikuttaa siihen hyvinvointiin ja toki meidän tulee vaatia ikään kuin sitä, että näitäkin yhteiskunnan rakenteita ja teknologiaa kehitetään myöskin näiden hyvinvoinnin kannalta tärkeiden asioiden ehdoilla. Uh, Mutta seuraavaksi ajattelin tehdä muutaman noston ikään kuin siitä, että mitä voisi olla erityisesti tärkeää huomioida silloin, kun puhutaan nuorten median käytöstä ja hyvinvoinnin yhteyksistä ja kun halutaan tukea näitä uh, nuorten taitoja ja valmiuksia näissä asioissa. No, ensimmäinen tärkeä lähtökohta on jotenkin tämmöinen median käytön... Uh, moninaisuus ja sen, sen huomioon, miten niin moninaisesta ilmiöstä me oikeastaan ylipäätänsä puhutaan kun puhutaan median käytöstä. Eli median käytetään hyvin monella tavalla, sitä hyödynnetään eri tarkoituksiin, eri tilanteissa ja eri syistä ja, ja erilaisista lähtökohdista. Eikä suinkaan ole kyse jostain meidän elämän erillisestä osa-alueesta, vaan tämä kyllä läpileikkaa meidän elämän useita osa-alueita mistä ehkä tämä niin poikkeus, vuosi näissä poikkeusoloissa on myöskin ollut hyvä osoitus. eli työtä ja sosiaalisia suhteita, opiskelua, koulua, itsensä toteuttamista, sitten ihan ylipäätänsä arjen hallintaa ja semmoista arkistakin asiointia. Ja toki näitä tapoja ja toimintatapoja hyödyntää käyttää mediaa tulevaan koko ajan lisää. Ja sen takia on ehkä hyvä muistaa, että aina kun puhutaan median käytöstä, niin on hyvä tarkentaa, että mistä ylipäätänsä ensinnäkin puhutaan, ennen kuin siitä oikein osataan sanoa yhtään mitään. No toki tämmöinen moninaisuus, sitten, tai kun on, puhutaan hyvin moninaisesta ilmiöstä, niin siihen liittyy silloin myöskin hyötyjä ja haittoja ja haasteita ja mahdollisuuksia, kaikenlaista. Ää, kun katsotaan tutkimusta, niin aika paljon siellä korostuu kuitenkin tuommoiset median ää, negatiiviset vaikutukset enemmän, niistä on selkeästi enemmän tehty tutkimusta. Ja no sitten jos katsotaan taas vaikka tämmöistä niin mediaa ja uutisointia, niin toki tämmöinen huolipuhe sielläkin aika usein pääsee otsikoihin, ne ovat usein sellaisia asioita, jotka herättävät huomiota ja, ja saavat runsaasti huomiota osakseen. Esimerkiksi tämmöinen runsaan sosiaalisen median käyttö tai peliväkivaltaisuuden haittava vaikutukset ovat ehkä sellaisia asioita, mitkä helposti sinne uutisiin pääsee. Mutta olisi toki haasteita ja tota, ongelmia mediakäyttöön liittyy ja ne on ehdottoman tärkeää myöskin tunnistaa, mutta yhtä tärkeää on myöskin tunnistaa sitten niitä median käytön hyötyjä ja myönteisiä vaikutuksia, jotta jotenkin pystyttäisiin huomioimaan noin myönteiset vaikutukset ja, ja osattaisiin toimia niin kuin nimenomaan niiden vahvistamiseksi ja hyödyntää sitä mediaa sitten sen hyvinvoinnin tukena myöskin. Toisena pointtina nostin tähän tämmöisen, että nuoret ovat mediankäyttäjänä hyvin heterogeeninen joukko. Eli tämmöinen, no ehkä mitä huolipuhe mediankäytöstä usein yksinkertaistaa, ja julkisessa keskustelussa se näkyy ehkä myös sellaisena, että nuoret tai muutkin ikäryhmät, kuten vaikka vanhuksetkin, niin ehkä usein on helppo ympätä sellaiseksi yhdeksi mediakäyttäjien joukoksi, jolla olisi jotenkin kaikilla samanlaiset tarpeet ja taidot ja haasteet, mutta näinhän se ei suinkaan ole, vaan nuorissakin on tosi paljon erilaisia median käyttäjiä, joilla on erilaiset taustat, ja taustataidot ja haasteet ja erilaiset tarpeet. Ja sen takia myös median käytön vaikutukset ja niiden voimakkuus vaihtelee paljon. Ja toki tämmöinen korona-aika- ja poikkeusolot on sitten erityisesti korostanut näitä eroja myöskin. Että haasteita ja ongelmia on sitten kasautunut ää, ehkä tietyille ää, nuorille enemmän. Ja koulu tietenkin siinä on sellaisena niin kuin tasapainottavana ja näitä eroja tasaavana ää, toimijana tärkeässä roolissa. Ja toki nyt etäopetus on tehnyt siitäkin paljon haastavampaa. Mutta kuitenkin semmoinen niin liikastereotypisointi ja ehkä semmoinen yksinkertaistaminen tai ihmisten ryhmittely typistää sitä ymmärrystä sen median käytön moninaisuudesta, mistä aikaisemmin mainittiin, että, että mihin sitä ylipäätänsä käytetään kuka ja minkälaisiin tarkoituksiin olisi aina tärkeitä kysymyksiä huomioida. Ja tuohon viimeiseksi nostin vielä tuon nuorten kuulemisen ja heidän mediakulttuurin kunnioittamisen tärkeyden. Että mielestäni silloin kun puhutaan nuorista ja heidän hyvinvoinnista tukemisesta vaikka nyt media niin niin heidän ääntä ja näkemystä siitä ei kyllä kannattaa sivuttaa tai voi sivuuttaa, kun hyvinvoinnista puhutaan, niin puhutaan kuitenkin tuossa semmoisesta subjektiivisesta kokemuksesta ja se yksilön oma näkemys siitä on myös tärkeää. Ja toki kuuluksi tuleminen on tärkeää ihan, ihan vaan hyvinvoinnin näkökulmasta muutenkin, että semmoinen avoin Ää, avoin ja jotenkin suhtautuminen ja kunnioittava, arvostava suhtautuminen siihen ää, nuorten kokemukseen ja heidän mediakulttuuriin, niin näen sen niin tärkeänä lähtökohtana pyriin. No jälleen ehkä semmoinen yksinkertaistaminen ilmenee myöskin tämmöisenä niin syy- ja seuraussuhteiden hämärtymisenä tai, tai se voi johtaa siihen. Ja tämmöistä, kun puhutaan median ja yhteyksistä, niin, niin tämmöinen syy-seuraussuhteiden tarkastelu ja ymmärtäminen onkin hyvin tärkeää. Mä ehkä avaan tätä muutamien, muutaman esimerkin kautta. Ää, varsin yleisesti on ehkä esitetty ajatus esimerkiksi siitä, miten, miten vaikka nuorten digitaalisten median käyttö aiheuttaa erilaisia psyykkisiä mutta Tätä on tarkasteltu, tarkasteltu sitten, ää, tarkemmin ja on huomattu, että esimerkiksi digitaalisen median runsas käyttö on pikemminkin ollut ää, muiden ongelmien syy kuin seuraus. Elikkä, me saadaankin olla aika tarkka siinä, kun puhutaan, että mikä, mikä ylipäätään vaikuttaa mihin. No Myös masennuksen ja kouluopumuksen oireet. On nähty, että ne ennustaa lisääntyvää liiallista internetin käyttöä. Ja vastaavasti liiallinen internetin käyttö on toisaalta myös ennustavan niitä lisääntyviä masennuksen ja koulutuksen oireita. Eli ikään kuin, niin kuin kehävaikutusta tai, tai että ne syy-seuraussuhteet on tutkimuksessa löydetty oikeastaan molempiin suuntiin. No, kun ylipäätänsä halutaan tutkia jotain vaikutuksia, esimerkiksi mediakäytön vaikutuksia niin, tai näitä syy niin onhan se, kun mietitään, niin, niin ihan äärettömän vaikeaa ja lähtökohtaisesti ja sen takia halusinkin nostaa tämän yhdeksi pointiksi, että, että kun puhutaan jonkun vaikutuksesta jonnekin, niin, niin olla, ollaan tarkkoja sen kanssa, että, että tota, mit, miten näitä syy sitten nähdään. Yksi esimerkki vielä liittyen liikkumiseen ja terveystottumuksiin. Nimittäin median käytöt tai tämäkin on ehkä ollut yksi asia, mistä ollaan oltu sitten huolissaan toisinaan, että millainen vaikutus näillä on toisiinsa median käytöllä ja sitten nuorten liikkumisella ja terveystottumuksilla. Ja on ehkä ajateltu, että se median käyttö on vähentänyt Esimerkiksi me liikkumista, liikkumista ja että se aika on ikään kuin siitä pois. Mutta kun tätäkin on tutkimuksessa tarkasteltu, niin asia ei ole ihan näin yksinkertainen kuitenkaan. Eli tutkimuksessa on kyllä löydetty tämä yhteys ylipainon ja keskimääräistä huonompien ruokalutottumusten välillä. Esimerkiksi, että tämä on niin luotettavasti tutkimuksessa kyllä osoitettu. Ähm. Mutta siltikään ei voida ikään kuin sanoa, että se ruutuaika olisi sen liikkumattomuuden tai niiden epäterveellisten elämäntapojen syy, vaan pikemminkin osa niitä. Tämä on osoittanut esimerkiksi se, että nuorille suunnattu ja vähentämisen tähtäävät toimet eivät ole sitten yksinään lisänneet sitä liikkumista. Ja vaan on pääteltykin juuri, että nämä liikkumattomuuden tai epäterveellisen käyttäytymisen syyt ovat moninaisempia. Mutta tietenkin niillä voi olla yhteisiä selittäjiä myöskin ruutujen kanssa. Ja mun tämä esimerkki on hyvä siitä mielessä, että miten tai kuvaa sitä, miten mediankäyttöä onkin tarkasteltava niin kuin kokonaisvaltaisesti osana niin kuin arkea ja hyvinvointia. Eli mieluummin osana sitä koko, koko arkea ja semmoista ää, niitä arjen toimintatapoja ja hyvinvointia kuin jotenkin ottaa sieltä eri, erilliseksi tarkastelun kohteeksi. No sitten hetki, ehkä vielä muutama sana taidoista ja valmiuksista, niiden vahvistamisesta, eli kun me lähestytään digihyvinvointia tämmöisestä kasvatuksellisesta näkökulmasta, niin silloinhan me puhutaan nimenomaan juuri näistä taitojen ja valmiuksien tukemisesta. Mä taidan hypätä heti tänne toiseen kuvaan. Tota, tähän on koottunut joitakin semmoisia tärkeitä asioita. Mitä olisi tärkeää huomioida, kun tarkastellaan hyvinvointia mediaarjen näkökulmasta. Eli siellä on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointiin liittyviä asioita. Tuolta keskeltä haluan ehkä nostaa tuon kriittisen medialukutaidon, mikä on myös tärkeää hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja tästä ehkä vielä semmoisen pointin, että kriittisyyden... Kriittisyys tärkeä suhteessa niihin mediasisältöihin, mutta lisäksi myöskin tärkeä suhteessa itseensä median käyttäjänä. Eli semmoinen oman taustan ja lähtökohtien ja intressien ja asenteiden esimerkiksi tiedostaminen ja huomioiminen siihen median käyttöön liittyvän, niin on tärkeää. Ja oli ilo huomata, että näitä teemoja oli siellä osaamisen kuvauksissa myöskin hienosti näkyvät. Eli siitä päättää ehkä tämmöiseen niin kuin itsereflektioon ja itsetuntemuksen ää, merkitykseen. Kun puhutaan ää, media- ja hyvinvoinnin yhteyksistä, niin ne on hyvin tärkeitä ja tämmöisen oman mediasuhteen. Ää, kun tieto, tietoinen tarkastelu liittyy myöskin sitten näihin. Eli esimerkiksi mitä tunteita vaikka erilaiset mediat herättää, miten se vaikuttaa itsensä ja ehkä erityisesti, että minkälaista toimintaa se saa sitten itse saa aikaan. Ja ehkä viimeisenä haluaisinkin sanoa, että, että sen sijaan, että yritettäisiin jotenkin opettaa sellaista oikeanlaista median käyttää tai antaa, antaa välineitä ää, nimenomaan siihen, tai oikeita toimintatapoja, niin näkisi hyvin tärkeänä myös semmoisen välineiden ja valmiuksien tarjoamisen siihen oman toiminnan ja oman tietoisen median käytön ö, tarkastelemiseen ja niiden omien oivallusten tekemiseen. Koska jos nyt hyvinvoinnista puhutaan, niin kuitenkin ö, kyse on hyvin subjektiivisesta kokemuksesta. Ja nämä asiat voi olla hyvin erilaisia eri ö, ihmisillä, ne kokemukset. Mutta jos sitten opiskelija ymmärtää itseään, niin omia median tottumuksia ja, ja median seurauksia siihen, hyvinvointiin myöskin, niin silloin on kyllä vahvat valmiudet jo siihen on tasapainoiseen Mediaparkkeen. Tää lopussa on muutamia materiaalivinkkejä digihyvinvoinnin vahvistamiseen. Ehkäpä saatte näitä tuota muutakin kautta vielä jos nyt pilkastaan niitä nopeasti ja sitten jos aihe kiinnostaa niin muutama tuommoinen lukuvinkki lähdet myöskin mitä tässä mun esityksessä oli käyttänyt. Mutta mun puolestani kiitos paljon.